العمر ساعه هيعدي وبتعدي واحنا مش حاسين زينا زيها ودينا محطوطين في حالها من سنين قولي العويل يومك جاي ومتعشهاش على قفل الخلق دنيا دواره زي العارف في الساعه بتلدع والسلم بيجري في العروق فيها حروب مش هتنفعك فيها الدروع و... بص لنفسك الأول قبل ما تتكلم yeah. أنا اللي فاكك الشفرة على الحجر يا معلم yeah. هتسلم نفسك للطبيب هنشرح نتعلم yeah. هنسيح دمك تتألم تتكلم تتسمم وفي حالتك تتعمم الدنيا yeah. مراحل بتعدي لازم تكون صبار بتشدك يسحبك الغلط ايه النظام مش لازم يكون الطبع غلبك بتكون غدار وخد رأي المذاهب ما تقلفش عشان حرام حمية أدمية خينا بوظوا الحضارة باسفاف قفش الترندات خليك في حالك ومتصفش حالك يجري سبع سبق وما تعيش الدور والهدزة منا كلكم كرايف فما تجيبش العف جلنا احنا اللي قمنا بعد ما الدنيا قامت علينا بنحارب بعض ونسينا اليهود في سينا قلبت علينا الدنيا كأننا في فيلم سيما تسافرها قطعها من اللي قاطع نورها مزهولين من اللي بيحصل قال يعني مش هم مش في الحنغر بس في اللمه وفي الهلمه منافقين وكذابين بيعيشوا ما بيننا افتح شباكي هبجح في وش الخلق علم بردين بس وقعوا في ايد التلج قمر مين ده انت فيك شبه مك مدهونين شقاوطين مشروخين القلب منهوبين في سلب مسحولين في ضرب لو جيت لي هفرمك فرم عضل زي دونالد ترامب أشيلك ونش أشيلك بنش أفعال وبس ما بتكلمش إنت مش في ودنك ما بهمس طرف في سكة آخرتها تراب خرف عيشة كلها خراب أرب وصحرا كلها ضباب مش شايف حاجة كأنها سراب اللي حاضر واللي غايب هرم ورق وأسيب الشايب هناخد بك اللفة ونسوق ما انت دفه مسكت على الدف كف نفسك يا لتكفة مالها بس وشش البشر شيء لهم انه قدر بس الهم في الناس انتشر بس لازم عليه تنتصر الحقيقة واضحة شمس اخر السكة عين في شمس صوتك عالي اخره همس ايوم بتروز الخلا وبتروزينا مهما قد الدنيا علينا ربنا بيراضينا اللحظه الحلوة بتعدي واللحظة المرة بتعدي الرحلة صعبة وما بيدي الوقت بيجر وما يهدي ساعة جاية جاية لا محالة, محالة. والموت بيجي بسرعة سرعة لا محالة ساعة جاية جاية لا محالة